Leoianul 5 scena politic cu o propunere controversată. PSD plusează, să fie ei la procurori. Opoziția atac, nu există argumente. Opoziția susține că proiectele lui Liviu Ple subliniere Oianul, care prevde ca mandatul subliniere efilor Sereni, i SPP subliniere ISTS să fie limitat la 4 ani. De în acesta ce vrea să submineze instituțiile de siguranță național. În schimb, PSD e de acord cu inițiativele, în timp ce al de spune ce sunt de luat în calcul. Ple subliniere Oia nu reprezint, fie ce realizează sau nu, interesele Rusiei la București subliniere tip. Acționează ca un agent de influență, al cerui scop este subminarea instituțiilor din zona de securitate. Cred că în sensul acesta trebuie văzute aceste modificări. Pe mine mă îngrijorează atacurile unor lideri PSD, printre care se numre subliniere ITLE subliniere OIANU, la adresa partenerilor no-subliniere pre-euroatlantici, în special la adresa SUA. Modificările în aceste zone legislative trebuie să urmeze valorile euroatlantice. Modificările trebuie făcute cu scopul de a eficientiza munca lor și de a intra în controlul civil. Din păcate, vedem ceea ce subliniere tipii oamenii urmresc intrirea controlului politic. Pentru noi, modelul este Washington. Pentru PSD modelul Rusia lui Putin, a declarat, pentru Mediafax, deputatul USU, Lucian Stancii Viziteu, membru în Comisia Parlamentară de Control al SRI. Pericean salut atacul asupra Siriei, o reacție era necesar pentru a avertiza regimul de la Damas. Întrebat de MediaFax cum vede inițiativele lui Liviu Plesubliniere Oianu, Ioan Kirte Subliniere, membru în Comisia SRI, a răspuns, în primul rând este opinia personală a domnului Ples, Subliniere Oianu. Nu cred ce trebuie ca mandatele să fie imperative, sublinierei nu vede până la urmă argumentul pentru a fi statuat doar un mandat. Desigur o dezbatere va fi la nivelul parlamentului sublinierei va trebui acolo ca domnul deputat le sublinierea oia nu se aduc argumente. De ce? În câte cer din oia sunt aceste mandate sublinierei? Până la urmă, dacă vom gândi mai mulți parlamentari cu privire la aceste mandate va fi mai bine. Eu oricum nu vede niciun argument. Chestionat de Mediafax dacă ceea ce susține în proiecte deputatul PSD, sub lumiere Ia ce vrea să împiedice posibile abuzuri din partea serviciilor, a fost în perioada când SRE era condus de George Maior sub righiere-i Florian Coldea, senatorul PNL a replicat, nu asta e problema noastră ca să regme aceste lucruri. Acestea au fost seceri ale legislației. Cred că va trebui să ne concentrăm pe legile de funcționare a serviciilor secrete, până la urmă pe legile siguranței naționale. Aici va trebui, într-adevăr, să întrim controlul parlamentar. Controlul civil asupra acestor servicii sublinierei bine înțeles se urme sublinierei exemple de bun practic a unor servicii secrete mult mai puternice, din Franța, Anglia. Cred că dezbaterea trebuie să fie pe mai multe paliere, nu doar dintr-o simplu perspectivă a ceea ce a fost în trecut. Trebuie să ne gândim sublinieră-i la viitor. De cealaltă parte, deputatul PSD, Cetelin Redulescu, a precizat, ce proiectele lui PLE o oia nu sunt oportune. În plus, sublinieră-i mandatele procurorilor ar trebui limitate, consider Redulescu. Sunt total de acord cu ele. Sunt de acord cu limitarea mandatelor în general pentru orice funcție. Pe vremuri, mă gândisem ce era bine ca sublinierei mandatul de primar sau presubliniere dinte de Consiliu Judecean, deputat sublinierei senator să se fie limitat la două mandate. Nu mai spun de procurori, celor alea ar trebui limitat mandatul la unul singur. Totii subliniere fi de servicii secrete trebuie să aibă un singur mandat de patru ani. La servicii e pentru ce cine se tem mult într-o funcție decide ce face cu lumea. Oamenii subliniere îi împarte decizii cum vrea, a afirmat deputatul PSD, Cetelin Redulescu, pentru Mediafax. CTP a ironizat-o pe Viorica Dencil, după gafa acesteia de la Edina de Guvern, e vorba de impostura perfect. <fie> în schimb, vicepre-subliniere din telecomisiei de control al SREI, Marian Cook-sublinierea, a avut o opinie rezervată în lecturi cu inițiativele lui Liviu Ple-subliniere Oianu. Precizând totul subliniere-i ce ele sunt de luat în calcul. Sunt ni subliniere te proiecte de luat în calcul, de analizat foarte bine. E clar ce are considerente solide la bază, uitându ne el la ceea ce au făcut domnul Maior subliniere-i coldea în perioada în care conduceau serviciul. Practic s-au văzut se tepân peste instituții, ceea ce nu este corect sublinierei nu este normal. Trebuie analizate în detaliu, dar poate fi o variantă, a precizat, deputatul alde, Marian Cuc sublinierea. Deputatul PSD, Liviu Ple sublinierea Oianu, a depus la Parlament. Patru proiecte de lege care prevede ce directorii sublinierei adjuncții Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, CIE, Serviciului de Paz Sublinierei Protecție, CPP, Sublinierei Serviciului de Telecomunicații Speciale, STS, nu pot ocupa funcția decât pentru un mandat de maximum 4 ani. Inițiativele prevede sublinierea i ca eliberarea din funcție a directorului SRI se poate fi făcut la propunerea pre-sublinierea României, dar sublinierea la propunerea unei treimi dintre parlamentari. Toate dezvăluirile din ultimii ani cu privire la implicarea abuzivă. Ilegal subliniere i a unor membri ai serviciilor de informații în in viața politic, economic românesc, subliniere i sociale românească, precum sublinierei cu privire la gravă afectare, de ce trece subliniere tia, a bunului mers al justiciei. Culminând cu desecretizarea protocolului SRI parchetul general, altuiesc un tablon general oribil, în care subliniere fi serviciilor secrete să conduc, din umbr, întreaga car, se arată în expunerea de motive. Desublinierei, în state cu democracie consolidată Mandatele subliniere efilor serviciilor secrete sunt scurte, în SUA, de pild, media mandatelor directorilor SIA este de puțin peste 3 ani. În România s-a ajuns la situația absolut aberantă în care unele persoane ocupă funcții de conducere în serviciile de informații mai mult chiar decât perioada maxim cât poate reprezenta România în subliniere dintre ales. Avem cazuri de subliniere fie de servicii care fie au ocupat, fie ocup sublinierei în momentul de fac funcții de directori sau prima adjunccii ai serviciilor de informații de mai bine de 10 ani, mai spune Liviu Ple subliniere Oianu. Parlamentarul este de pere ce de puterea serviciilor poate fi oprit prin limitarea mandatelor subliniere efilor de servicii de informații. Este necesar ca directorii, prim adjunccii sublinierei linierei Adjunccii să fie numici pentru un singur mandat, de maximum 4 ani. În timpul mandatului de 5 ani al presublinierea dintelui României, ar trebui să existe cel puțin o schimbare de subliniere fi de servicii. De asemenea, mandatul subliniere filor din servicii nu ar trebui să dep mandatul de 4 ani al parlamentarilor, ca membri ai forului reprezentativ suprem al României. Concret, prezentul proiect de lege operează o singură modificare, astfel, directorul serviciului, prim adjunctul sublinierei adjuncții acestuia vor fi numici pentru un singur mandat, de maximum 4 ani, potrivit sursei citate.